Українські популярні блогери У себе в Twitter рах Розповіли, що їм від шахраїв Надходять пропозиції Про фейкові збори На лікування неіснуючих дітей Щоб витягти з українців гроші А потім їх поділити 70 на 30 Ну, тобто з блогером Поділити шахраї і блогери Про це сьогодні поговоримо Також, звичайно, не обійдеться без новини Де Арестович обісрався Чесно скажу, буде і про Спартака суботу, якщо вам пофіг на цього персонажа, як і мені. Не лякайтеся, буде, по-перше, трохи, а по-друге, тільки нове, про що мало хто або встиг сказати, або мало хто хотів казати. І також подивимося на це з перспективи, як ця ситуація є доказом, що українська нація дуже сильно змінилася, принаймні, за минулий рік. Нашому улюбленому шоу Крінж Тижня на каналі Рома Генії. Ну і по традиції я представлюся для наших нових глядачів Мене звати Рома, я відомий в інтернеті як Геній Я головний редактор провідного видання ІКЛА Яке пише про Україну живою мовою Найпопулярніше серед молодих в Інстаграмі Також є музикант, митець Ну і тут, на своєму авторському каналі Я з вами обговорю найкрінжовіші події України Це те, що любимо ми, українці, найбільше Срачі, звинувачення, розслідування і так далі Ну а якщо чесно, ми таким чином створюємо навколо себе наш автентичний український контекст, якого, якщо чесно, в нас було мало до нещодавних подій, і це, як мені здається, дуже важливо. Але якщо ще коротше, мене звати Рома Геній зараз буде геніально. Пігнали. Жовтушна преса б описала це так. Блогері заробляють на зборах для хворих дітей. Але насправді ситуація трошки інакша, і ми зараз вам в ній розберемося. Діма Малеєв, блогер з немаленькою аудиторією, немаленькими переглядами. Я думаю, що один з найтоповіших зараз на українському YouTube в своєму Твіттері розповів про дуже цікаве повідомлення, яке отримав в директі в Instagram. Зараз трошки зачитаємо. Є пропозиція відкрити збір срібів на лічення хворим дітям. Прибыль ⁇ тебе 70%, мені 30%. В чому плюс тобі працювати саме зі мною, а не самому, так як приймати гроші ми будемо на мою карту, а если заинтересуется налоговая, то ты. Ні при чому. От така пропозиція, яка, щоб ви розуміли, роз'їбала Twitter. Ну, тут, в принципі, 70 ретвітів, тому, можливо, ви про це і не знали. Це не сильно багато, але зараз переглядів при цьому 198 тисяч. От така от незвичайна соцмережа Twitter 40 ретвітів, але дофіга переглядів. Ну і, власне, він там далі вже публікував розвиток їх розмови. Наприклад, він написав «Нові ти можеш мене кинуть і не ні дати нічого». На що йому відповідають? Ми зарабатуємо около трьох мільйонів гривень за місяць. Ми працюємо кожен день, нам гораздо вигідніше працювати з блогерами на постійній основі, нам тут смисла вас кидати. Якщо чесно, на цьому етапі вже є продовження історії, але я хочу розказати, як взагалі суспільна думка на це реагувала. Перше, звичайно, враження, що бляха-муха існує і таке. Звичайно, ми всі розуміємо, що якісь чутки про те, що умовний притула, а або навіть якісь просто волонтери, імена яких не настільки гучні. Так чи інакше, укажуть. Ну, кажуть. Є такі чутки, що вони щось собі беруть з цих зборів. Я не знаю, чи це так. Але існують такі чутки, і звичайно ж, 100%. Це просто очевидно, що десь колись... Таке траплялося. І через те, що і так не супер багато роботи зараз в країні, багато хто з нас декілька разів задумується над тим, чи можна донатити фонди, як їх перевіряти, і чи дійсно ваші кошти надійдуть на допомогу армії, або можливо людям з перфронтових територій. Ну коротше, ми всі зараз про це думаємо. І коли ми бачимо таке, ми шоковані, і ми обурені, що таке існує. Але разом з цим з'являється думка. Що, можливо, якщо б хтось дійсно на такому заробляв і хотів би залучити до цього очевидну патріотичних блогерів, таких як, наприклад, Діма Малеев або Oldboy, якщо ви знаєте, такий класний ігровий блогер. Він теж сказав, але до нього звернулися українською і йому запропонували 60% виручки, а не 70%. На що він, ну, жартівливо образився І, звичайно, закрадаються сумніви, що це дійсно так працює Що ти можеш, якщо ти займаєшся такою шахрайською діяльністю Просто написати в директ блогерові Ну, це дивно Тобто це виглядає трошки як пропагандистський або ІПСОшний хід, Тобто крок людини, яка хоче дискредитувати збори в Україні для того, щоб це був гучний кейс. І після цього люди такі, а от тепер ми не будемо допомагати армії. І за рахунок цього, звичайно, без перебільшень, це може сильно вдарити по боєготовності нашої армії і навіть мінімальній забезпеченості людей, які були вимушені бігти зі своїх домів. От така закрадалася думка, але давайте подивимося на розвиток ситуації. Він попросив якийсь копірайт для того, щоб можна було це запостити. І от подивіться, воно виглядає прям сильно реалістично, так як могло б виглядати щось подібне. Українська армія продовжує боротися за свою територіальну цілісність. Армія. За свою не за цілісність країни, а за свою. Ну, добре. Військовослужбовці Збройних сил України, власне, в дужках ЗСУ, щодня ризикують своїм життям в зоні бойових дій. Вони потребують нашої допомоги, зокрема у вигляді збору коштів на придбання необхідного обладнання. Однією з найбільших необхідних речей для бійців на передовій є бронежилети. І там, власне, далі продовження подібного непогано написаного копірайту. Давайте покажемо нашу вдячність та підтримку тим, хто ризикує своїм життям за нашу свободу. Ціль 80 тисяч гривень. І далі. Картка, смайлики, це все таке дженерік, що зазвичай використовують, ну, як я розумію, більше в телеграм-каналах, бо я серед таких людей не сильно таке часто бачу. Але дуже схоже, знаєте, на що е -е, багатьом людям приблизно мого розміру аккаунту в інстаграмі часто пишуть якісь гивавейщики. Останнє місце. Ти ігноруєш і на наступний день. Вам пощастило! Ще одне додаткове місце. Ступний день ми просто охреніли від на, на... на... на... на... блінд ажотажу, і тепер в нас ще три місця, але сьогодні буквально закриються, і там от постійно такі ці. Ціль, якісь емоджи коротше, от на це дуже схоже. Амалеєв пише, а є якісь фотки, люди дуже люблять якісь приклади, на що збираємо. І вони надіслали, прикиньте, от настільки там все підготовлене. Але якщо дуже швидко, він передав номер картки, банки, щось з цього, кіберполіції, і повідомив про це. І що почалося далі? І людина пише, що їм по 16 років, і це був пранк, і це, ну вони просто шукають свій новий формат, щоб започаткувати новий ютуб канал, щоб зробити сенсацію, це, це цитата пряма. Ну і це була б дійсно сенсація, якщо б раптом от була така задумка, якщо б це дійсно був ютуб канал, і вони б одразу заблокували цю банку, як тільки поступила одна гривня. Такий був план. І от мені подобається ця цитата. Як тільки ви Почали б збирати кошти, то банка була б закрита, а в нас вийшло б відео на нашому каналі, а ви попали б в тюрму Коротше, незрозуміло чи це пранк? Незрозуміло. Тому що дуже коректно і вичерпно тут все написано. Ці фотки плит, цей копірайт, потім цей чувак який казав, що він єдиний автор ідеї і не хоче палити своїх друзів. Тобто він, типу, все це робив сам, за його словами. За проханням Діми Малеева записав відеовибачення, дуже дивне, і навіть потім видалив його. Але там він настільки погано розмовляє, що, якщо чесно, виникають серйозні сумніви, що він автор цього, і що це може бути пранком. Тому що воно сильно реалістичне. Наостанок покажу вам це відео, вибачення, просто наскільки воно дивне, щоб ми з вами крінжанули. Ну, в общем-то, зараз не особо є час, щоб е, повністю пояснювати ситуацію. Тобто, е, я її пояснював повністю у переписці із Дімою Малеєвим, Її можна почитати в нього в Твіттері. І так, хочу вибачитися за те, що навів такого резонансу. Я не хотів цього зробити. Все це було зроблено для того, щоб мій ютуб-канал став популярним. А, ні, ну, в принципі, він доволі грамотно каже. Хоча в нього така цікава говірка. Я не можу, чесно кажучи, навіть зрозуміти, звідки вона. Це щось таке близько до Карпат, правильно? Ну, коротше, смішно інше. Те, що він каже, ну, коротше, зараз немає часу для того, щоб все це пояснювати. І йде просто, знімає свої ноги по вулиці. Ну, якщо це реально 16-річний штемп, то це вже... Дуже незрозуміла ситуація, але абсолютно крінжова. Класно, що вона набула наголосу з одного боку, з іншого. Тепер, звичайно, можливо, хтось, хто знає про цю ситуацію, буде обережним. Хоча, давайте я зараз залишу в описі посилання на статтю в ІКЛАХ про те, як перевіряти фонди, в які ви донатите. Я думаю, що це буде і смішно, і покрінжували, і корисно, тому що ми тепер знаємо, кому можна донатити, а кому ні. Ну, власне, все. Я думаю, що можна не затримуватися на цій темі і починати нашу абсолютно нову рубрику в нашому шоу «Крінж тижня», яка буде називатися «Прищ тижня». Поїхали! О, який прищ! Зараз, я думаю, самий час відволіктися для того, щоб розповісти вам одну притчу. Був один хлопчик, якого поставили охороняти АТБ в Дніпропетровську. І він, значить, дивився мої відоси і не підписувався на канал. Ну і в один момент, уявіть собі, він пропустив мій випуск, як і 50% людей, які дивляться мої відео, але не підписуються. Ну це ж, ну, катастрофа. Давайте, якщо ми хочемо розвивати український YouTube, і ви не, не знімаєте відоси, якісь класні конеці, ну хоча б підписуйтесь, ну йолкі маталки. Я знаю, що багато з вас зараз такі, ну він зараз це каже, і там хтось інший підпише. Ні, от прямо саме ви, навіть якщо ви з тєліка дивитеся, от зараз саме час розібратися, як підписуватися, якщо ви з тєліка. І бажано, як ставити лайк, теж розберіться. Якщо навіть з телефону дивитись, теж розберіться з комп'ютера. Коротше, ставте, будь ласка, лайки, підтримуйте активність на цьому каналі, щоб він розвивався і в Україні з'являлися нові імена. Ну і, звичайно, ставайте спонсором мого каналу. Це можна зробити по посиланню в закріпленому коментарі. Або, наприклад, buy me a coffee, Новий класний сервіс. Можливо, не новий, але якщо вам раптом зручніше там, то давайте там. Окей, я прогнувся, тому що мало спонсорів. Ну, я ж не буду сидіти, просто отак от і спостерігати. Давайте спробуємо Buy Me A Coffee. Якщо що, це ніяк не впливає на значущість спонсорів олдів. Просто тепер спробуємо і, і от таке. Мої спонсори і тепер баймі ековщики. Один раз на тиждень зідзвонюємось, обговорюємо якісь цікаві теми. В нас там дуже цікаво, дійсно, і затишно. Тому, ну, було б просто тупо це пропускати. Так само, як і було б тупо ще на цьому затримуватися. Вітаю, шановні українці. Я б хотів перепросити за те, що я випадково, по необережності і глупості, назвав е, Славетне місто Дніпро Дніпропетровськом. Е, це була просто обмовка, я ні, не хотів нікого образити. Якщо когось образив, будь ласка, вибачте. Е, е, а ми поїхали далі. О, який прищ. І так, Прищ, тижня. Звичайно, це «Спартак. Субота», який відволік нас усіх від зборів, як вам рефренд до минулого новини. Там взагалі все так пов'язано, ви не уявляєте. Там просто сюжет, ви в кінці будете плакати. Багато хто дійсно дивився не туди, а на «Спартака. Суботу», але зараз ми з вами трошки, дуже коротко обговоримо, добре це чи погано, про що це взагалі говорить, симптоматику. Але спочатку, ну, для тих, хто взагалі в бункері, я дуже швидко розповім вам, що, власне, відбуло. Бо в нас, от з'явився в 2022 році, найпопулярніший психолог в Україні. Як його називає мій друг, шостий із Magic Five. Спартак Субота. Чому він так його називає? Тому що він доволі одіозно виглядає. Він така персона. Неоднозначно, неоднозначно навіть візуально. Що я маю на увазі? Справа не в тому, що хтось якось може, має виглядати або ні, але коли я його вперше побачив, він викликав в мене просто гігантську низку сумнівів і якихось неприємних почуттів. Знаєте, ну, типу, я вважаю, що в мене є супер талант бачити, яка людина. Ну, якщо чесно, не те, щоб я фізичний Зіогномік, але, ну, буває таке, що ти типу, по деяким рисам обличчя, просто по досвіду, можливо, ну, не знаю, він об'єктивний або ні. Розумієш, що людина може бути нечесною, нещирою або слизькою. От, короче, десь на якомусь такому рівні, знаєте, от викликалася в мене така реакція. Так от і у цього найпопулярнішого психолога в Україні був подкаст. За рахунок чого він власне і став таким популярним? Він його вів з українським актором і коміком Яновичем. І власне, вони там обговорювали в кожному окремому епізоді якусь проблему. Наприклад, ПТСР, якісь синдроми, ну, власне, коротше, пробігалися по усіх актуальних проблемах, які зараз дуже живі в Україні серед українців через війну. Так от цей подкаст був супер сильно популярний. Більше того, вони організували тур по містах, де усі квитки вже були придбані. І це насправді були шалені гроші, тому що в кожному великому місті України у них був солдат аут в доволі великих залах. Отакий от ступінь популярності. Але, власне, у чому конфлікт, спитаєте ви? Інший психолог на ім'я Ілля Полудьоний зробив розслідування, яке тривало сім місяців і випустив текстову і відеоверсії які просто розірвали український інтернет просто отак вшк, вшк, вшк, на ганчір'я Причому я мушу сказати що як я зрозумів текст був не сильно переконливим для тих хто хотів в нього повірити він був переконливий для тих хто не хотів він абсолютно точно був антипереконливий і люди навпаки які були лояльні до Спартака суботи вони стали ще лояльніші відео ж спрацювали краще але там 5 випусків деякі з них тривають по півтори години я до речі подивився Усі. І це дійсно було цікаво, при тому, що там просто говорять, що голова, але це було дійсно цікаво. У цьому розслідуванні психолог Полудьоний розповідає, що, власне, кандидатська робота... Кандидата психологічних наук Спартака Суботи. Дуже сильно сумнівна і дуже прикольно розповідає чому. Він також розповідає, що є дуже сильні сумніви у тому, що у Спартака Суботи взагалі є якась вища освіта. Наприклад, у сфері психології. Більше того, психології, а він називає себе психіатром, Тобто, це різні дисципліни, з абсолютно різним е, рівнем акредитації. Ну, тобто, психіатр, наприклад, може прописувати е, медикаменти. От я, наприклад, нещодавно був у психіатра. І коли я дивився цей фільм, я такий, господи, тобто ця людина, я, ну, не знаю, чи це так, і я так розумію, що ми поки що не знаємо, чи це так, вона практикувала як психіатр, принаймні скрізь себе так називала. І якщо раптом в нього дійсно була практика, то він же міг прописувати медикаменти, антидепресанти людям. Ви ж уявляєте, що це повільне вбивство, ну, принаймні, ментальне. Тому що антидепресанти – це дуже серйозно. Які з них сильні, які слабкі, там дуже важливу роль грає дозування. Або ти можеш їх приймати два тижні, два місяці, або два роки. І коли ти, не маючи відповідної освіти, прописуєш таке клієнтам, це незаконно власне, як і психологічна практика. Просто терапія психологічна незаконна. За міжнародними стандартами, для надання психологічних та психотерапевтичних послуг потрібна не лише профільна освіта, але й після дипломна. Тобто після завершення базової освіти в університеті людина має пройти навчання у доказовому методі психотерапії, пройти практику під наставництвом в дужках супервізією, особистий досвід психотерапії і лише потім надавати послуги. Президент Асоціації, от подивіться, психіатрів України Семен Глузман зазначає, що провадження діяльності лікарем-психіатром без відповідної освіти та ліцензії є адміністративним та кримінальним правопорушенням. Я так розумію, що ми досі чекаємо відповідних розслідувань, для того, щоб прямо точно казати, що він е, проводив саме сеанси психіатрії, але зараз не про це. Він також розповідав, що Спартак Субота неодноразово порушував психологічну етику, спавши зі своїми клієнтками, що теж, звичайно, треба все перевірити, але він там дійсно дуже все прикольно розповідає, воно виглядає супер, правдоподібно. Прям Супер, правдоподібно. І він ще з такими подробицями це розповідав, ну, кажучи, що це для того, щоб це було як докази або зачіпки вже до відповідних органів, які мають це розслідувати, очевидно. Але зараз це просто був вступ. Взагалі, моє враження свого часу про Спартака Суботу, коли він тільки з'явився, було складене також на основі твітів, де люди розповідали про свій особистий досвід сесій зі Спартаком Суботу як зі психологом. Наприклад, жінка розповідала, що в неї була апатія через події в країні і вона не могла відірватися від ліжка, їй просто все було нецікаво і все було складно і вона просто лежала і курила себе за це і вона йому про це розповідала а він питає звідки виберете гроші а вона каже ну чоловік заробляє а він їй такий і каже розумійте як влаштоване життя я сподіваюся що я знайду зараз цей скрі прикріплю що він в вас добитчик і він знаходиться в позиції сили і якщо ви зараз не візьмете себе в руки і не почнете за собою слідкувати і не дай Бог жрієте, то він зможе з легкістю обрати для себе іншу жінку. Я зараз е, розуміючи, що дехто з вас в коментарях напише, ну, блядь, так воно є. По-перше, так воно може бути, а не є. Може бути багато що, але це точно не те, що може сказати психолог. Що цікаво, взагалі ця ситуація пішла далі, звичайно, Спартак Субота відповів. Спочатку якимось дуже змазаним сторі, де він каже ну, це просто хейт, він завжди був і буде. Таке враження, що під, про нього кожен день знімають такі розслідування. Моя помічниця зачитала, да, ви бачите, по тому, як я пересказую його репліки, що він мені неприємний. Ну, я, власне, цього і не приховую. Це моє особисте сприйняття. Я зараз пересказую факти. Просто таким тоном. Мені Моя, моя помічниця щось мені там зачитала, але найголовніше, мене обурило те, що він е, зневажає мою аудиторію. Хоча, по факту, ну, е, було таке, що цей полудьоний казав, що такий продукт він, на на людей, які під час кризових моментів в країнах, наприклад, можуть бути особливо довірливими і неперебірливими. Якщо виривати з контексту, він десь сказав, що так вони, типу, можуть бути нерозумними, тому це спрямовано на нерозумну аудиторію. Після цього він сказав, що він подасть на нього в суд. І начебто суд буде, де він зможе підтвердити свою освіту і, і все таке. Ну тому, знаєте, ми зараз з вами сидимо з попкорном, тому я і не Хочу сильно прямо затримуватися на цій темі Також оцей його партнер по подкасту спочатку написав А давайте цього полудьоного к нам в подкаст поговоримо Про що? Незрозуміло Але потім він написав, що це тупа ідея І що йому соромно взагалі за усе це І при тому, що ніхто ж одного разу не сказав Що людині стало гірше після цих подкастів Все одно він хоче за щось вибачитися Не знає от за що, але хоче І сказав, що подкастів, як і тура Больше не буде. А також він записав доволі розчулене відео, де сказав, що Спартак його обманював і назвав себе довбойобом, тому що вірив йому. А також Спартак Субота дочекався Суботи для того, щоб виставити дуже пафосний текст, де прикріпив свої свідоцтва про народження, де чітко написано, що його звуть Спартак, а не Олександр, як в розслідуванні. Але люди в Твіттері вже провели ще одне розслідування, де пояснили, чому воно просто складено з інших літер Суботи. З того самого свідоцтва Господи Спартак Зупинися Або Саша Ну і для повноти картин розповідаю, що навіть потім З'явилася якась жінка, яка в інстаграмі Написала, що і У Полудьонова не все так чисто І що він був її Ведучим по груповій терапії І в них теж стався секс Ну це теж дуже так скромно описане. Коротше, не про це. Взагалі, ситуація дуже цікава. Дехто обурюється на те, що от в нас тут вибачте, перепрошую, війна. В нас мають бути пости про збори, про події, про наступ. А ми дивимося на Спартака Суботу. І ось що я думаю. По-перше, Спартак Суботи експлуатував війну. І все, що в нашій психіці, ця війна може викликати. І багато хто дійсно сприймав його думку як істину в останній інстанції. Це очевидно, не дивлячись на те, що на початку кожного випуску вони робили дисклеймер, що це типу, ну, єбать, не те, щоб істина в останній інстанції, просто слухайте, насолоджуйтесь, не хочете слухати, не слухайте. Тим не менш, звичайно, треба людям було пояснити, Чому саме цей дисклеймер дійсно дуже важливий, знаєте? Тому що однозначно його ніхто не читав. І були закохані в цього «Спартака суботу» багато дівчат і, можливо, чоловіків. Коротше, він був дійсно впливовою персоною, фігурою, яка багато хуйні говорила в ефірі. І багато хто каже, ой, та цей чувак, психолог, зробив це розслідування, тому що він йому заздрить. Знаєте, оце включається дитсадково штука, по типу, якщо ти в когось е, кинув палку, навіть у, цей, у той момент, коли він, я не знаю, в Ролексах е, бив палкою собаку, то ти це зробив через те, що ти йому заздриш. це ж логічно. Хоча по факту, звичайно, ні. Я просто уявляю собі, як цей Полудьон, дивився на те, що каже цей Спартак Суботи, і просто охуєвав, тому що це... Ну, очевидно, інколи навіть було очевидно, що він каже лють, якщо згадати ці скріни із Твіттера. Він каже лють, те, що він сам розповідав і пояснював. Він каже лють, звичайно, це треба було зупинити, тому що він давав лекції поліції. Коротше, там була просто одна гігантська інфокатастрофа, один гігантський інфошахрай, якого треба було схопити за руку в той момент, коли він роздає інтерв'ю Forbes, якщо я не помиляюсь, і ще, коротше, якимось авторитетним виданням. Звичайно, ті люди, які в нього були закохані, принаймні велика частина, скоріш за все, і залишаться в нього закоханими. Він залишиться для них авторитетом. Але вже класно, що його перестануть запрошувати у ці видання, принаймні допоки він не доведе свою невинність. Там я впевнений, що в усьому невинність довести неможливо. Тому що там є прям речі, з якими не поспориш у цьому розслідуванні. Але його перестануть точно багато де тир і це вже непогано і найголовніше, нарешті ми в Україні дивимося в себе. Ми не дивимося безкінечні розслідування про те, який там інфоцган в Росії козел. Що він насправді нічого не вміє, і він всіх найобує. А він ще настільки був популярний в Росії, що він і українців найобув, розумієте? Нарешті ми дивимося в себе. В нас була персона така в Києві, як Андрій Шатирко. Я не знаю, можливо він досі існує. Багато хто з вас його знає, як учасника холостячки, який ще подарував їй iPhone, а або не вона, не знаю, хтось примутав його назад до його автівки. Це було доволі смішно. Але прикол у тому, що ця людина, вона взагалі свого часу казала, я створив канал, блять, оцей. І Цим брендом попрацював і з Nike, і з Apple, бляха, і з Це я зараз прибільшую, але насправді з Nike, мені здається, він казав. Він казав, що він з, з інтертопом. Хоча типо такого не було. І ці бренди це бачили, але мовчали. Тому що в нас не було культури показати в себе пальцем. Тому що всі трошки боялися. Всі не знали, до чого це призведе. Розумієте, отака От в нас була якась дивна монашеська ментальність. І я пам'ятаю момент, коли Янчик Гардієнко. Зараз давайте просто візьмемо його в вакуумі, просто як факт, що він це зробив. Він тоді колись бомбанув і просто написав декілька сторіс про те, що Шатирко він просто шахрай. Він каже про себе те, чим він не є. І всі тоді ахуїли, і воно навіть не пішло далі, тому що в нас була деяка така закупореність. Хтось там пошушукався між собою. А зараз ми нарешті можемо обуритися, коли таке відбувається. Я розумію, що масштаб цікавості до ризику брендів і до ризику кінечного користувача, звичайно, різні. Там приблизно 100 до багато мільйонів. Але круто, що ми нарешті дивимося таке і нам таке цікаве. Нарешті ми реагуємо на це. Нарешті в нас є власний контент. І ми над цим задумуємося. Тому що зараз навколо нас дуже багато експертів, які кажуть, я експерт, а всі видання такі, о, ну значить він експерт. Ну, я розумію розумію, як це працює зі сторони видань. Багато хто з екранів каже нам, як себе поводити, а ми такі, ну він ж експерт, а тепер ми зможемо це перевіряти. І тепер в нас такий, знаєте, більш жвавий експерт. Я як культуролог, до речі, магістр культурології, можу показати диплом дійсно. Не накопайте хуйні, чесно, не, не накопайте. Я кажу, що це очевидний здвиг в стані української культури. Ми змістилися всередину себе раз і ми стали більш гнучкими ми стали більш відвертими, і ми можемо говорити про себе, і щось всередині міняти. І це класно, і я дуже сподіваюся, що це перекинеться також і на політику. Вже трошки перекидається. Але прикол у тому, що в нас будується громада відповідальна, гнучка і раціональна. Ми уважно дивимося в себе, і це ахуєнно. От, що найголовніше. Ну, коротше, все. Я намагався це сказати стисло, не впевнений, що в мене склалося, але сподіваюся, що важливу думку я доніс, і вам було цікаво, а ми йдемо далі. І так, ще один кринж, тепер прям бліц кринж, тому що тут ні про що говорити, ну, при, принаймні нічого нового. Це Арестович. Ви уявляєте? Це, в принципі, знаєте, два сапога пари Арестович і Спартак Субота. Ну, значить, запросили його виступити в Кнеу. Це такий університет в Києві. Я, якщо чесно, вчився в Одесі. Через це я абсолютно не розбираю. Ну, не те, щоб абсолютно, але майже не розбираюся в київських університетах. Тому просто хай буде КНЕУ. Мені більше всього подобається. Кісі, я такий університет. Я ж це ж університет? Ну коротше, назва піздата. Я навіть не знаю. Кійський інститут неоінстаграмності. Це прям нова хвиля інстаграм мистецтв. Ну, і власне тут можна дуже швидко зрозуміти ситуацію. По тому, отак, от виглядала фіша, бачите, красиво. І він там такий. Я крутый Алексей Ростович И тут давиться просто винсам, уписывает всю ситуацию Вычерпну на стильке, что ну браво Гуляю это как-то я с ребенком Формулирование заебись Подходит студент и говорит Я из Кнеу, из студенческого самоуправления Хотим пригласить вас, лекцию, беседу провести Ну молодежь для меня святое Я сразу согласился Обговорили дату, тему и даже постер. Так он мне присылает, что их студсовет решил не приглашать одиозных спикеров, раскалывающих консолидацию суспильства. Вот такая вот вам тросянка. Значится... Не, не так, не так. Значится десятку европейских и не только международных форумов, Арестович почетный спикер, а нашим маленьким чмош... ...ныкам. Тайпу. Пардон, комсомольцам? НІТ! Господи, що ж в нього там... Ну, знаєте, він ж типу психолог, теж. Ні баца, що називається. Ні баца психолог Олексій Рестович. Він так скрізь має бути підписаний. Тому що він так себе позиціонував, принаймні. Можливо, Насі навіть досі позиціонує. Але у психологів має бути супервізія. Це означає, що вони самі мають ходити до психологів. Вибачте, якщо я неправильно вжив цей термін, але вони мають, коротше, ходити до психологів. Але в нього там не просто комплекси. Там комплекс комплексів, знаєте? Такий прям... Там не те, що комплекс. Там цілий ж мікрорайон комплексів. Реально, я просто не знаю, що з його его колись там сталося. Його настільки сильно ображали в школі. Що саме там сталося колись в дитинстві? Що він отак от сприймає будь-які уколи? Ти, чувак, не розумієш, що ти обісрався мільярд мільйонів разів в, в інфополі розумних думаючих людей. Раніше я, якщо чесно, сам сприймав український твіттер як просто таке собі болото з піраннями. Що б ти не зробив, як пальцем не повів, тебе там закенсали. Так мені здавалося. І мені здавалося, що там 40 людей. Можливо, так було. Можливо, не було. Я зараз не про це. А про те, що зараз це точно не так. Тому що в нас з'явився дуже важливий український внутрішній контекст. І ми всі в ньому варимося, і він нам значно зараз цікавіший ніж дивитися, наприклад, в сторону Росії, як це було раніше. Зараз в Твіттері з'являється усе, що потім іде в ЗМІ. Тому, чувак, коли ти обсираєшся, Будь готовий, що це підхопить Твіттер, потім інста, потім ЗМІ І тебе заканцелять І тому тепер тебе притомна аудиторія не хоче слухати Ну тому що навіщо? По-перше, витрачати свій час А по-друге, той час, який вони могли витратити на когось свідомого Я їх чудово розумію Тепер подумай і зрозумій ти А ми йдемо далі Це прям супер бліцкрінж. слухайте. Отже, 6 квітня один з засновників Монобанку у себе в Фейсбуці повідомив, що хто зробить та запустить такий БПЛА, що долетить до Красної площі на парад до 9 травня, то той виробник і оператор отримують по 10 мільйонів Гривень. Мені подобається, що наш бізнес так безпосередньо бере участь у війні. Не впевнений, що це правильно, але точно смішно. Цей пост побачили росіянці і написали наступне: Подарю фірміне шеврони і бутилку ягірмейстера тому, хто сажод відділення Монобанка у хлоп 9 має. Тупо відділення Монобанку. Це просто прикол, як ви розумієте, хуй його знає взагалі, хто це написав. Але за типу стало таким трошки прикольчиком. А ми рухаємось далі. Власне, ще дуже багато чого сталося, що ви могли пропустити, поки все з «Спартаком суботу горіло, полихало по всьому українському інтернету. Але я думаю, що я це зроблю окремим випуском, тому що і тут вже, мені здається, ми з вами класно поприкалувалися. Сподіваюся, що вам сподобався цей випуск. Ще раз нагадую вам, що у вас є можливість. Підтримати мій канал ставши спонсором і брати участь у наших класних затишних колах. Тому подивіться, будь ласка, як це зробити у закріпленому коментарі. Якщо вам раптом це зручніше, можете підтримати мене на Buy me a coffee, Тому що це тепер модно, тому що ми, українці, тепер не любимо Патреон, за те, що він заблокував Стерненка. Ну просто іще один вам крінж тижня. Ставте, будь ласка, лайки цьому відео, підписуйтесь на канал, я перевірю, Ніть мамі, і кажіть: я тебе люблю, мам, як справи? Скоро приїду. Ну і звичайно, донайте на ЗСУ, ставте мені лайки в інстаграмі. Всіх цілую, папа. -па.